Ahoj lidi! Co se týče pochopení, tak asi nejtěžší kuželosečka je hyperbola. Ukážeme si, jak se zakresluje a jak vypadá její rovnice. Jdeme na to. Hyperbola na rozdíl od zbylých kuželoseček se skládá ze dvou částí. Stane se to tak, že hyperbola, jako všechny kuželosečky, vzniká jako průnik roviny a kuželové plochy. Tato rovina je ale v takové poloze, kdy řeže oba dva ty kužely, ze kterých se skládá ta kuželová plocha. A výsledný průnik je tato křivka. Takže vidíme, že ona se vlastně skládá ze dvou symetrických větví. My už hyperbolu známe jako graf lomené lineární funkce. Dneska si ale tuhle křivku definujeme trochu obecněji a víc z toho geometrického hlediska. Geometrická definice hyperboly nám říká, že hyperbola je množina bodů, která má od dvou pevných ohnísek stálou absolutní hodnotu rozdílu vzdálenosti od těchto ohnísek. V téhle situaci nám ta definice ještě neřekne ale vůbec nic. Úplně chápu, že vlastně nemáte tušení, o čem tady mluvím, ale zkusme si to ukázat na grafu té hyperbole. Já se začnu první těma dvěma ohniskama. Obě dvě ty ohniska jsou uvnitř vlastně těchto větví. A co mi ta definice říká? Ona říká, že já když si vyberu libovolný bod na té křivce, třeba tady tenhle, spojím ho s tímto ohniskem a potom s tady tímto ohniskem, tak dejme tomu, že tady tato úsečka bude mít délku 5 a tato 1. Ať už v jakémkoliv pořadí to od sebe odečtu, 1 minus 5 nebo 5 minus 1, tak mi vyjde absolutní hodnota 4. Kvůli tomu tady to spojení absolutní hodnota stojí, protože podle toho, jak bych ty délky od sebe odčítal, tak mi buď vyjde 4 nebo minus 4. Tak ať se na tom všichni dohodneme. OK, takže rozdíl vzdálenosti tohoto bodu od těch ohnisek je 4, potom si můžu vzít úplně jiný bod, třeba tady, a zase, když ho spojím s tímto ohniskem a potom s tímto ohniskem, tak tady ta černá úsečka může mít třeba délku 4. A tady tahle ta hněda 8. Zase, pokud tyhle ty vzdálenosti od sebe odečtu tak mi vyjde rozdíl 4. A tohle bych mohl udělat pro jakýkoliv bod, ty délky těch vzdáleností by byly trochu jiné, ale vždycky, když je od sebe odečtu, tak mi vyjde stejné číslo. Teď se můžeme podívat na některé geometrické charakteristiky hyperboly. Střed, ten si dokážeme asi představit, je to bod mezi ohnisky, přesně na půl cesty, podle kterého jsou ty dvě větve hyperboly středově symetrické. Ta přímka, kterou vytváří ohniska, tak tu nazýváme hlavní osou a body, ve kterých ta hlavní osa protíná graf hyperboly, tak tam máme vrcholy. U hyperboly neexistují hlavní a vedlejší vrcholy, jako třeba u elipsy. Tady jsou ty vrcholy jenom jedny. Vzdálenost středu a vrcholu nazýváme hlavní polosou. Jo? Je to vlastně půlka vzdálenosti těch vrcholů. Vzdálenost od ohniska do středu to už známe z elipsy. Ta se nazývá excentricita a značíme ji malým tiskacím E. Co je u hyperboly? Úplná novinka oproti všem ostatním kuželosečkám, tak ta hyperbola má asymptoty. Asymptoty jsou přímky, kterých se ten graf nikdy nedotkne. Respektive říká se, že se jich dotkne v nekonečnu. Tyto asymptoty procházejí opět středem hyperboly a dá se říci, že vlastně kopírují symetrii těch hyperbolických větví. A na těch asymptotách jde taky vidět vztah mezi délkou hlavní poloosy a excentricitou. Podobně jako tomu bylo u elipsy, kdy platila nějakým způsobem Pythagorova věta, tak platí i zde, akorát v trošku jiném gardu. Když se tady na té pravé straně, která ještě není tak brutálně začmáraná, vyznačím délku té hlavní poloosy, což je vlastně vzdálenost středu a vrcholu, a teďka si tady vyznačím délku té excentricity, tedy vzdálenost středu a ohniska. Tak teďka tuhletu délku překlopím na tu asymptotu a teďka mi zde vznikne pravoúhlý trojúhelník složeny z této červené, zelené a modré úsečky. Protože ten trojúhelník je tady pravoúhlý, tak zde musí platit Pythagorova věta která říká, že přepona na druhou, což je v našem případě E na druhou, se musí rovnat součtu druhých mocnin odvěsen, což je A na druhou plus B na druhou. Bčko je tady délka vedlejší polosy, která tady u těch hyperbol je hodně skrytá. Ona totiž nespojuje žádné dva body, ona jenom určuje, jak ty asymptoty jsou naklopené. Čím vlastně delší Bčko je, tím více ty asymptoty jsou strmější a tím pádem ta hyperbola je potom rozevřenější. Její význam si potom ukážeme v rovnici té hyperboly. Podobnou formu Pythagorovy věty jsme měli i u elipsy, ale tam si musíme vzpomenout, že to fungovalo trochu jinak. Tam přeponou byla vlastně délka hlavní poloosy, takže ta Pythagorova věta vypadala takto a ta excentricita byla proto kratší než ta hlavní polosa, což u hyperboly neplatí. Tady ta závislost je trochu jiná. Teď tedy můžeme jít k matematickému popisu všech vlastností té hyperbole. Abych úplně na začátek ještě doplnil tu definici, která něco mluví o stálem rozdílu vzdálenosti. My si můžeme celkem snadno určit, čemu se ten rozdíl rovná. Když se třeba podíváme na ten vrchol A, tak vlastně jeho vzdálenost od ohniska F je tady tato, což je vlastně Ačko A a E k tomu. Naopak k tomu druhému ohnisku, tedy k E, ta vzdálenost je vlastně rozdíl E a A. Takže tady u toho fialového můžeme tyto délky sečíst. No a co mi říká definice té hyperboly? Všechny body mají stejný rozdíl těch vzdáleností. Takže když uděláme A plus E minus ta zelená vzdálenost, tedy E minus A, no tak to minusko před závorkou nám tady přehodí znamenka. Vidíme, že Ečka se odečtou. No a je jasně vidět, že ten rozdíl vzdáleností je 2A. Takže když teďka už máme trošku rozvinutější názvo sloví k té hyperbole, tak do definice můžu dopsat, že ten stálý rozdíl vzdáleností má hodnotu 2a. Když už jsme tedy zmínili ty asymptoty, tak bychom si mohli sepsat jejich rovnice. Vím, že asymptota je přímka a jako jakákoliv jiná přímka se dá zapsat touletou rovnici. Kdy... To m je y souhradnice bodu, který na ní leží a m je x souhradnice bodu, který na té přímce leží. O těch asymptotách víme, že obě dvě procházejí středem. Takže si můžeme označit, že ten střed má souhradnice m a n. A o tom káčku, ať už z funkcí nebo z analytické geometrie z přímek, víme, že je směrnice. Víme, že káčko, je hodnota tangens úhlu, který svírá ta přímka skladným směrem osy x. Ten úhel je tady. No, a protože se jedná o tangens nějakého úhlu a jsme v pravouhlém trojúhelníku tady, tak tangens se rovná čemu? Protilehlé ku přilehlé. Takže b a. No a podle toho, jestli ta asymptota roste nebo klesá, tak můžeme přidat kladné nebo záporné znaménko. Protože tady ten úhel dole je úplně stejný. Ta hyperbola je symetrická. Takže pro asymptoty můžu napsat, že jejich rovnice je y minus n. Tady bude plus minus b a, podle toho, jakou asymptotu si zvolíme. A tady máme x minus m. Přičemž to nko a mko jsou souřadnice středu. No a to poslední, co nám zbývá, co si škudlím až nakonec, je, jak vůbec zapsat tu hyperbolu rovnicí? Středová rovnice hyperboly je velmi podobná středové rovnici elipsy. Vidíme tady nějaké dva dvojčleny na druhou, přičemž v každém z nich je xová a y souhradnice středu. Potom ty zlomky jsou dělené délkami hlavních poloos, ale hlavní rozdíl mezi rovnicí hyperboly a elipsy je v tom, že ty členy mají opačná znamenka, vždycky jedno je plus, druhé minus, nebo tady jedno je minus, druhé plus. Na druhé straně rovnice je jednička, podobně jako u elipsy. To jestli má hyperbola vrcholy na vodorovné ose nebo na svislé ose, je v rovnici dáno tím, u jakého z těch členů je kladné znaménko. U té první rovnice je kladné znaménko u x, tím pádem ty vrcholy jsou na ose, která je rovnoběžná, se směrem osy x. Tady u té druhé rovnice je kladné znaménko u dvojčlené s y. Takže vrcholy jsou na hlavní ose, která je rovnoběžná se směrem osy y. Když půjdeme na tu hyperbolu vlevo a na její konkrétní rovnici, tak střed vidíme, že má souřadnice 2 a 1. Proto tady jsou dvojka a jednička v závorkách těch dvojčlenů. Délka hlavní polo osy je tři, to je vlastně tady tato vzdálenost. A vlastně na rozdíl od elipsy, kdy hlavní a vedlejší poloosa byla dána tím, co je delší, tak u hyperbol je hlavní a vedlejší poloosa dána tady těmito znamenky. Když ta hyperbola má vrcholy na ose rovnoběžné s osou x, tak hold hlavní osu nebo poloosu nazývám tu osu, na které jsou vrcholy, bez ohledu na to, jestli je kratší nebo delší než ta druhá osa. Vidíme tedy, že ačko má délku 3, protože 9 je 3 na druhou a vedlejší poloosa má délku 4. Z toho si můžu rychle určit rovnice asymptot, protože víme, že ty mají rovnici y minus y souřadnice středu, což je 1, a rovná se plus minus, a teď podíl B a A, což je teda 4 lm 3, krát x minus xová souhradnice středu, což je dvojka. A tedy vypadají takto, a poslední, co mi z geometrického hlediska chybí, je poloha ohnísek. Z té Pythagorovy věty, kterou máme tady, si můžeme vypočítat excentricitu. Excentricita je tedy odmocnina. Z b na druhou plus a na druhou, což je odmocnina z 16 a 9. 16 plus 9 je 25 a odmocnina z 25 je 5. Protože ty vrcholy jsou na přímce, která je rovnoběžná s usou x, tak na té samé přímce budou ležet i ohnízka a víme, že jsou ve vzdálenosti 5 od středu. Takže 2 plus 5 je 7, což už je někde tady mimo graf, takže tady je jedno ohnisko. A 2 minus 5 mi dá ohnisko s x souřadnicí minus 3. Ta ohnízka tedy můžu zapsat tak, že to jsou tedy body o souřadnici minus 3, 1, a ta druhé má souřadnice 7, 1. Teďka můžeme na druhou elipsu, přičemž jsem to udělal tak, aby měli víceméně stejnou rovnici, akorát tady změníme znamenka a uvidíme. Co se stane? Střed má stále stejné souřadnice, tedy 2 a 1, to vidíme podle těch závorek. Ačko je stále 3, Bčko je 4. No ale teďka díky tomu, že tady je kladné znaménko, tak ty vrcholy leží na hlavní ose, která je rovnoběžná s osou Y a jejich vzdálenost od středu je tedy 4. Protože toto číslo, je svázáno s tím yovým směrem, takže tady máme jeden vrchol A, druhý vrchol B. Vrchol A má tedy stejnou x-ovou jako střed, což je dvojka, ale ta yová je teďka o čtyři nižší, takže minus 3. Ten druhý vrchol B. Zase stejná x-ová souřadnice, ale yová o čtyři vyšší. Takže 5. Co se týče asymptot, tak jejich rovnice nebo jejich rovnice se vůbec nezměnily protože ty rovnice se odvíjejí jednak od souřadnic středu, které se vlastně nezměnily, střed má furt souhřadnice 2 a 1, a od hodnoty B a A, přičemž B a A jsou taky nezměněné. Takže když to zakreslím, tak ty asymptoty vypadají takto. A kdybych to kreslil fakt přesně, tak vyjdou úplně stejně. Vlastně přehozením těch znamének došlo k tomu, že v tom asymptotickém kříži, Tomu. Ta hyperbola není takto, ale takto. Co se týče ohnisek, tak tady vlastně platí stejná excentricita, protože hodnoty A a B jsou stejné. Tím pádem vzdálenost toho ohniska od středu je 5, přičemž střed má y souhranici 1, takže to spodní ohnízko je teďka tady, no, zrovna kde mám to písmeno A, ale co se dá dělat? Jo, tady tohle bude h, opětku níže než střed. A potom to druhé ohnízko by mělo být opětku nad středem, tedy s y souřadnicí 6. Ohnízka mají stejné x souřadnice jako střed. A protože hlavní osa má teďka rovnoběžný směr s osou y, tak x souhradnice těch ohnízek je stejná jako středu a ta y má buď minus 4 nebo 6. Hyperbolu bychom tedy měli. A v dalším videu se podíváme na to, jak z obecného roznásobeného tvaru, rovnice hyperboly, získáme tenhle ten hezky středový. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z analytické geometrie propočítat ještě více, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Je v ní opravdu hodně úloh na kuželosečky, roviny, přímky, jejich zájemnou polohu, vektorové násobení, prostě všechno co člověk na střední i vysoké škole potřebuje v analytické geometrii. Měj se!